Köszöntök mindenkit! Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt, itt nálunk kortól, nemtől függetlenül mindenki tegezi egymást. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ? Mi baj van a világ jelenlegi alakulásával? Lehetne jobb irányba. Lehetne jobb irányba? És még? Lehet, is. A bizalmak. A bizalmat. Bizalmatlanok az emberek? Egymásra? másra. Uh -huh. Elismerés hiány, szeretet hiány. Elismerés hiány, szeretet hiány. Elnyomás. Uh -huh. És hogyha így halad tovább, akkor szerinted mi várható? Hát káosz nem várható. Nem, mert azt nem hagyják. Nem az emberek nem hagyják. Fentiek nem hagyják. Na most akkor ugye meg lehetne kérdezni, hogy vajon a világháborúkat miért hagyták. -e? Nem? A két világháborút. Hát most gondoljátok végig, hogy, hogy ha nem hagyták volna, akkor mi lett volna? Hmm? Tehát hogy nem lehetett volna hagyni mondjuk a két világháborút mondjuk az elsőt vagy a másodikat Hát csak egyféleképpen nem lehetett volna hagyni fogják és fölrobbantják a bolygót Nem? És akkor megszüntetik az emberiséget bolygóstul, mindenestül És akkor nem hagyják Na most de te mit csinálnál egy rosszalkodó gyerekedbe? Likvidálnád? Hát nem valószínű, nem. Hanem valahogy megfegyelmeznéd, nem? Na most. Hát most mit csinál az emberiség, ha megnézzük? Tehát ugye mit tehet mondjuk egy szülő a gyerekével? Itt, ami mit szoktak tenni szülők a gyerekekkel, jó rosszul, tehát mondjuk ha rosszul csinálja, akkor, akkor érzelmileg, ugye mondjuk leértékeli azt a gyereket, és addig, addig addig értékeli lefele a gyereket, ameddig olyan állapotban nem kerül, hogy már minden mindegy neki. Ez az egyik fajta működés. Van egy másik fajta működés, hogy mondjuk elkezdi verni. Annak meg is ugyanaz a módja, hogy addig veri, amíg olyan állapotban nem kerül, hogy már a gyereknek minden mindegy. Hogy lehet például úgy, úgy fegyelmezni, hogy bünteti bünteti. Tehát büntetéseket. Mit tudom, megvonja ezt, megvonja azt, megvonja amaszt. És ilyen állandó büntetést alkalmaz a gyereknél, a szülő. Na ennek hatására ugye mi fog történni? Megint olyanfajta érzete támad a gyereknek, hogy ő nem elég jó, bűntudata lesz, mert ugye állandóan büntetik, és addig, addig büntetik, míg végül eljut egy olyan állapotba, hogy most már minden-mindegy. Az a minden-mindegy, az nem úgy értsétek, hogy, hogy túl aktív állapot, hanem úgy értsétek, hogy az egy kevésbé aktív állapot. Na most, de lehet úgy is fegyelmezni, hogy a gyerekkel elbeszélgetni. És esetlegesen tanítani olyan dolgokra, hogy mit miért tegyen, vagy mit miért ne tegyen. És minek mi lesz a következménye, hogyha tesz, vagy mi lesz a következménye, ha nem tesz. Meg olyan dolgokat mondjuk, amit meg kellene tenni. Na most ezáltal, hogy nem azt a háromféle elvet alkalmazzák, hanem mondjuk a magyarázást és a tanítást alkalmazzák, akkor a gyerek nem kerül olyan helyzetbe, hogy most már minden mindegy. És igazából akkor nem sérül. Na most, itt van a bolygón a felnőttek. Na most, ugye lejátszottunk két világháborúta az előző évszázadban, ahol meghalt sok-sok millió ember. Az előző évszázadban, az 1800-as években, szintén milliókat írtottak ki a bolygón, lásd mondjuk Észak-Amerika észak-amerikai, vagy dél-amerikai, vagy közép-amerikai indiánok. Ugye azt elkezdték írtani a 1500-as években, és jó sok, sok-sok tízmilliót -sok ugye az amerikai kontinensen. Tehát, ugye mi ezeket eljátszottuk, tehát mondhatnánk azt, hogy mi emberek, mint gyerekek, Mintha gyerekek lennénk, elég sok olyan dolgot csináltunk, amit talán nem kellett volna. Nem? Na most ki az, aki hisz valamilyen felsőbb rendű lénybe? Mondjuk olyat, hogy teremtő vagy Isten. Oké. Okay. Tehát mondhatnánk azt, hogy ő valahogy, a legjobban hasonlítanánk, Mondjuk egy emberi működéshez, akkor talán azt lehetne mondani, hogy mint mondjuk a szülő a gyerekhez, nem? Lehetne hasonlítani. Tehát mondhatnánk azt, hogy nekünk is van szülőnk, most ne emberi értelemben nézzük, ugye amit úgy hívnak, hogy Isten vagy Teremtő, nem? Na most, de egy embernek hány szüleje van, mint ember? Hát egy szülőből nem lesz gyerek, nem? A két szülő kell hozzá. Ha kell egy apa meg egy anya, nem? Na most megnézzük minket, embereket, akkor mondjuk teremtői szempontból nézve ezt a dolgot, akkor megint mondhatjuk, hogy nagyon hasonló a dolog, mint egy családnál, vagy egy gyerek születésénél. Két különböző szülőről beszélhetünk. Van egy olyan, hogy valaki megteremtette a lelkünket. És ez nagyon érdekes, mert alapvetően a lelkünket azt jóra teremtették. Tehát jónak teremtették. Inkább úgy mondanám, hogy jónak teremtették. ha hát nyilvánvaló hogy a jó az jót tud teremteni, nem? Na most a jó teremtése az nem most kezdődött, hanem hát számokban nem kifejezhető mi, még milliárd évekkel ezelőtt. Tehát számokban nem kifejezhető már az a milliárd év is, amikor elkezdődött. Na most, például nézzünk, mondjuk megint térjünk vissza az emberek működéséhez. Mondjuk veszünk egy olyan gyereket, amik megszületik, hát megnézed, minden gyerek jóságosnak születik. Tehát olyannak nem születik egy gyerek, hogy gonosznak. Persze olyan lehet, hogy a kilenc hónapban már komoly hatások érték abban a kilenc hónapban, amíg az édesanyja hasában volt. És ezáltal, mikor megszületett, vagy megszületik, akkor nyilván ennek a hatásoknak köszönhetően már nem biztos, hogy azt a jóságot mutatja kifelé, amit igazából mutathatna. De a megnézed például, ahol kiegyensúlyozott az édesanyja, Valószínű, hogy ahhoz az is kell, hogy kiegyensúlyozott legyen a körülménye is. Tehát mondjuk harmonikus helyzetben éli azt a kilenc hónapot, és egy kiegyensúlyozott édesanyja, édesanyja hord ki egy gyereket, akkor az egy boldog kiegyensúlyozott baba lesz, aki megszületik. Tehát ebből nyilvánvalóan egyértelműen látszik, hogy egy gyerek lévő lélek az jóságos. Na most ehhez képest azért nagy átalakulások történnek, mire valaki megöregszik. nem? Onnantól, hogy megszületett. Tehát, még az alatt, a 80 év is óriási változások tudnak történni, sőt, ha megnézzük, akár 20 év alatt. Mire felnőtt lesz, már lehet, hogy nem is olyan jóságos, hanem tele van gonossággal. Na most, ugye miért válik egy ember gonosszá abból a jóságos gyerekből? Hát nyilván egyértelmű, hogy a környezeti hatásoknak köszönhető. Vagy például, hogyha még nem is annyira a szülők környezeti hatásáról beszélhetünk, akkor, akkor beszélhetnénk a baráti kör környezeti hatásáról. Vagy arról is beszélhetünk, hogy valaki nem ismeri kellőképpen a szabályokat, vagy olyan szabályokat, ami ami önmagával kapcsolatos, a saját létével kapcsolatos. Például az, hogy vigyázzunk kellőképpen magára, ezért esetlegesen már gyerekként kipróbál olyan dolgokat, ami mondjuk veszélyezteti a saját létét. Tehát mondjuk ilyen extrém dolgokat. hát ugye tudjuk, hogy például egy gyerek úgy születik meg, hogy nincs benne félelemérzet. Na most, a félelemérzet hiánya azt is hozza, vagy hozhatja, hogyha nincs egy olyan szülői nevelés, amely esetlegesen Felszólítja a gyereket, hogy adott helyzetben hogyan működjön. Mondok egy példát. Mit tudom én, egy kisgyerek. Kiengeded az útszélére és hagyod, hogy Bóklászon, és még nem találkozott erőszakosan egy autóval, és nem is szólította fel erre senki, hogy vigyáznia kellene, mert az autó az erősebb, mint ő, akkor mennyi esély van mondjuk egy olyan járdán, ami nem túl széles, és a gyerek teret akar magának, és az autók meg jönnek, mennek az úton? Mennyi esély lenne arra, hogy a gyereket elüsse az autó, tehát magyarul lemenjen az útra? Tehát a gyerekben nincs félelem félelemérzet, és jön egy autós simán elüti. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy nem félnie kell egy autótól, hanem tudnia, tehát ő nem egy állat, hogy féljen valamitől, hanem tudnia kell, hogy mi lesz annak a következménye, hogy ő találkozik egy autóval? Tehát egy ember annyira értelmes, kicsiként is, hogy ezt fel tudja fogni. Mert csak annyit kell csinálni, hogy vissza kell emlékeztetni egy olyan dologra, amikor fájdalma volt. És el kell magyarázni neki, hogy hát olyasmit, sőt, annál vehemensebb fájdalomérzetet fog érezni, hogyha találkozik egy autóval. Na szóval a lényeg az, hogy az emberrel szépen meg lehetne mindent beszélni kisgyerekkortól, hogy miért mit tegyen, vagy miért mit ne tegyen. Na most itt vagyunk felnőtt emberek, mi ugye azt gondoljuk, felnőtt emberek, és azt gondoljuk, hogy ha mi okosabbak vagyunk, mint a gyerekek. Na most, ha olyan okosak tartjuk magunkat, akkor ugye kérdezném, hogy akkor miért csinálunk hülyeségeket? Nem? Tehát, Ma a bolygón, hála Istennek, nincsenek világháborúk, és a háborúk is kisebb mennyiségben vannak, mint mondjuk a múlt században. Tehát ebben a században érdekes módon kevesebb a fegyveres összecsapás, és a háborús cselekményekből adódó haláleset jóval kevesebb, mint a múlt században. Tehát mondhatnánk azt, hogy egy sokkal békésebb bolygón élünk. Na most, az elmúlt évszázadban volt bőven háború, és rengetegen meghaltak. És érdekes módon mégis az emberek a múlt században jobb állapotban voltak, mint most. Nem érdekes. Sokkal több erőszakosság volt, mint manapság, bolygószinten, Európáról nem is beszélve. A múlt században, mint manapság. És mégis az emberek jobb állapotban voltak, mint most. Nem érdekes. Nem furcsa. Tehát mi emberek úgy működünk, hogy, hogy nem az értelmünkre próbálnak hatni, majd mindjárt mondom, hogy kik, hanem inkább azt csinálják, hogy leviszik az embert egy rossz hangulatra, mondjuk, hogy féljen, Na most nézz körül a környezetedben, szinte nem találsz olyan embert, aki nem fél valamitől. Nem. Körülnézel, és azt látod, hogy mindenki fél valamitől. Van, több dologtól is, nem? Hát az emberek félnek. Felsorolni is sok lenne, hogy miktől félnek. Ettől, attól, amattól. De félnek. Na most egy olyan ember, aki félelembe van, az már nem harcol. Aztán nem lehet harcba vinni. Érted? Amikor az emberek jó állapotúak, és mondjuk érdeklődőek, akkor hamar el lehet érni azt, hogy ellenséges legyen másokkal szembe. És ezt csinálták a múlt században. Tehát az emberek viszonylag jó állapotban voltak, és kicsit kellett rajtuk rontani, és elérték, hogy másokkal szembe ellenségesek, sőt, harciasak, haragosak legyenek. Úgy érték el, hogy az emberek békésebbek legyenek, hogy egy félelemben lévő ember az már nem harcol. Azt már nem kell kicsit lejjebb vinni, és hogy harcoljon. Őt már főjebb kellene hozni, hogy harcoljon. Most egy félelemben lévő ember még elég aktív ahhoz, hogy ne kelljen eltartani, és még dolgozzon. Bár a baleseti veszélye a munkájának jóval nagyobb, mint mikor jobb állapotban volt. Vagy úgy általában jobb állapotban van az ember. És a termelékenysége is jóval kisebb, mint mikor jobb állapotban volt az ember. De mégis termel valamennyit. Ha megnézed a termelékenységi hatékonyság, hát az nem valami rózsás. Mondjuk itt Magyarországon. És hát az emberek most már egy olyan hangulatban vannak, ahol amit úgy meg akarnak tartani. Nem az emberek, hanem a hatalom akarja megtartani. Tehát levitték az embereket félelemre, és onnantól kezdve azt csinálnak az emberekkel, amit akarnak, csak az emberek ezt nem tudják, hogy ez nekik mennyire rossz. Tehát, jó lenne, hogyha megnéznéd, hogy te mitől félsz az életedben, bármitől. Mert ha félsz bármitől, akkor a félelem része az életednek. Tehát, ami annyit jelent, hogy, hogy elérték, hogy te is fél. És egy tulajdonság, egy nagyon fontos tulajdonság kapcsolódik a félelemhez. Márpedig az, hogy egy félelemben lévő emberrel azt csinálnak, amit akarnak. Úgy manipulálják, ahogy akarják. Tehát ma a bolygón az az irányítás, tehát teljes egészében a bolygó az, az irányba halad, hogy az egész emberiséget levigyék a félelem szintjére. Mert ha az emberiség lemegy a félelem szintjével, akkor az emberekkel azt tesznek, amit akarnak. Nem akarják, hogy lejjebb menjenek az emberek, mert az nem jó, mert akkor nem fog senki dolgozni. Mert ez alatt már az emberek hát gyakorlatilag munkaképtelenek. Nem azért munkaképtelenek, mert, mit tudom, lebénultak, hanem azért, mert egyszerűen ez alatt már az ember annyira saját magával van elfoglalva, hogy egyszerűen még a saját munkájára, a saját feladatára sem tud figyelni. Nyilván ezt nem akarják. Nyilván ez pont jó, az a 1-es, 1,2. A skálánkon van, nekünk egy hangulati skálánk, amit most nem fogok bemutatni. Az 1,2 az a részvétlenség szintje. Az egy kicsit jobb, mint a félelem. Na most akkor nézzük meg, hogy a félelem ugye az az egyes a skálán. E fölött van egy kicsivel 1,1-el, tehát kicsi jobb hangulat, a rejtett ellenséges. Na nézz körül a saját környezetedben, ismersz a rejtett ellenséges embereket. Tehát akik szemből barátságosak bizonyos személyekhez, de neked meg ellenségesen beszélnek róla. De szembe barátságosnak tüntetik föl magukat. Vagy ismersz -e olyan embereket, akik ilyen részvétlenség szintjén vannak? Az még egy kicsivel főjebb van, 1,2 a skálán akik igazából hát, képtelenek arra, hogy mondjuk együtt érezzenek. Az együttérzéssel amúgy nem lenne baj, hanem az együttérzéssel vágyással van baj. Tehát a társadalmat levitték ezekre a szintekre, és ezért Találkozni olyan emberekkel, akik félnek, találkozni annal, akik részvétlenek, vagy, vagy el, e, burkolt, ellenségesek, tehát rossz, tehát e, burkolt, rossz indulatúak. És ha megnézed, akkor a társadalom nagy része ezen a három szinten van. Na most de ez kinek jó? Tehát gyakorlatilag azt értékel az emberekkel, mint amit én mondtam a család esetében, amikor a szülők rosszul nevelik a gyereküket, és a gyerek ha valamit csinált, akkor ugye azt mondtam, hogy vagy büntetik, vagy érzelmileg leértékelik, vagy verik és mindenki ugyanaz a hatása, hogy a gyerek lemegy egy olyan szintre, ahol szinte minden mindegy. Na most, amikor az ember fél, akkor közel van ahhoz a szinthez, hogy minden mindegy. Mondom, már csak egy kicsit kellene lejjebb menni, de nyilván még egyszer mondom, ezt nem akarják elérni, hogy az emberek oda jussanak. Ez a félelem szint, ez teljesen jó. Tehát nem nekünk jó, nekik jó, nekünk nem jó. Tehát ahogy egy gyereknek el lehetne magyarázni bármit, persze, mit tudom én, van egy olyan gyerek, akiknek sosem magyaráztak el semmit, azt most már 14 éves és el akarsz kezdeni magyarázni neki dolgokat. Kicsit nehéz feladatod lesz. Tehát én most arról beszélek, hogyha az ember kezdettől fogva jól csinálta volna. Jó? Tehát ezért, aki ezentúl fog gyereket nevelni, annak valahogy így kellene csinálnia. Na szóval, milyen mondom ezeket? Mert itt vagyunk mi emberek, teljesen értelmesnek tartjuk magunkat, és ehhez képest az emberek ugyanazokat a hibákat követik el folyamatosan. Most azért én mondanám, hogy értelmesnek tartják az emberek magukat, Értelmesen összeházasodnak, és akkor utána ugyanazok az értelmes emberek meg elválnak. Akkor az mit jelent? Közben meghűltek? Hm? Na most, hogyha esetleg megtanultak volna egymással bánni, akkor nem váltak volna el, nem? Nem? Na most, ha annyira értelmesnek tartja az ember magát, akkor miért nem tanul meg bánni a másik nemmel? Tehát én még nem láttam olyat, hogy valaki ne sérült volna egy vállásban. Én még ilyet nem láttam. Főleg, ha gyerek is volt. a gyerek bármilyen jó vállás volt, akkor sérül. Jó? Tehát ott kezdődik a dolog. Akármilyen békésen megegyeznek a vállásban, vagy akármilyen vállást csinálnak, a gyerek akkor is sérült. Na, a felnőttekről ne is beszéljünk, mert, mert most gondolj bele, mondjuk aki átment egy válláson, akkor onnantól kezdve hogy viszonyul a másik nemhez? de hülyék a férfiak, vagy ude hülyék a nők, tudod? akkor nem egyszerűbb lenne talán megtanulni bánni a másik nemmel. Nem? Az ellenkező nemmel. Hát de ott kezdődik a probléma, hogy magunkkal tudunk-e bánni. Én nem ismerek olyan embert, Tényleg nem ismerek olyan embert, és nem is ismertem olyan embert, aki tökéletesen bánt magával. Most ha valaki azt mondja, hogy ő tökéletesen bánik magával, annak akkora egója vagy hogy a feje. És ha megnézzük, akkor biztos, hogy van annyi egyese a számaiban, hogy több, mint az összes száma együttvéve. Tehát lényeg az, hogy, hogy én nagyon sok emberrel foglalkoztam már, és tényleg nem láttam olyat, aki tökéletesen bánt volna magával. Vagy legalábbis megközelítőleg tökéletesen. Mert ugye olyan, hogy tökéletesség nem létezik. Na most, ha ezt, ezt a dolgot megnézzük, akkor milyen jó, Hogyha az ember nem tud magával bánni, vagy ha legalább ezen a területen elkezdi magát fejleszteni. Hát, mert hogy akarunk másokkal bánni, ha még azzal sem tudunk bánni, amelyik a leginkább kéznél van, nem? Mert magaddal állandóan találkozol, nem? Hat tetszik, ha nem, akkor is találkozol magaddal, nem? Az mindig kéznél van, mindig itt van. Na most, ha az ember önmagával nem tud bánni, akkor hogy akar másokkal? Nem? És mit látsz envel kapcsolatban? Az emberek rohannak, és keresik a lehetőséget, hogy fejleszik magukat. Ezt látod? Nem rohanni, a rohanás, az látod, csak nem azért rohannak, <gül> hogy felveszik magukat. Na most ugye azért megkérdezném, hogy a mondjuk az önmagaddal való kibékülés, a másokkal való kibékülés, az emberek szeretete, az önmagad szeretete, a béke, tehát, hogy ki magaddal, másokkal. Bajon ezek függnek-e attól, hogy hogyan mondjuk önmagaddal? Tehát, ugye jobban megnézzük akkor, mi mi felé halad az emberiség? A felé, hogy egyre jobban bánjanak az emberek önmagukkal? Hát nem, sajnos. Tehát ma sokkal rosszabbul bánnak az emberek önmagukkal, mint mondjuk ezelőtt. 40 évvel. Azért mondtam azt, mert arra nem le. emlékszem még simán. Tehát sokkal rosszabbul. De mondhatnám azt is, hogy sokkal rosszabbul bánnak a párjukkal. Hát, ha jobban bánnának az emberek a párjukkal, akkor nem lenne annyi vállás, nem? Tehát ezáltal az ellenkező nemmel sem tudnak jobban bánni, hanem rosszabbul. Hát, ha megnézzük régebben az emberek, itt tudom én, Mondjuk mentél egy faluba, vagy egy kisebb városba, és bárki jött veled szembe, tudti, hogy rád köszönt. Nem? Még most, Még most is előfordul. ilyen kisebb településeken, így van. De legalább azt megcsinálták mondjuk a nagyobb településeken, mint Budapest, hogy egymásra mertek nézni. És... És itt mentek egymással szembe emberek, és nem elkerülték egymás tekintetét, hanem, hanem simán belenéztek akár egymás szemébe. Hát most nem így közlekednek az emberek. Ha megnézed. Hát most nagyvárosról van szó. Na most, ez nem azt jelenti, hogy jobban bánunk másokkal hanem azt jelenti, hogy tartunk másoktól. Tehát egyszer nem merünk a szemükbe nézni, mert szélünk tőlük. Nem? Tehát akkor, ha jobban megnézzük az emberek, jobban bánnak most másokkal, mint régen. csukva? Tehát ez egyben nem kellene az embernek fejlesztenie magát. Hm? Tehát ugye én időnként hallok információkat. Velem nem szoktak ilyen információk szembe jönni, de, de a tanulóim részéről szoktak ilyen információk. Felém továbbítódni, hogy olyan emberek, akik hisznek valami felsőbb rendű dologban, és hisznek a, az anyagi világon túli dolgokban is, elmondják azt, hogy hát, hogy ők jó úton vannak. Hát ebből a szempontból biztos jó úton vannak, mert, mert ha csak valaki az anyagi világban hisz, és nem hisz egy felsőbbrendű lényben, akkor, hát én csak sajnálni tudom, megmondom őszintén. Na most, de az ember nem, tehát nem lenne az embernek az a feladata, itt ebben a földi létében, hogy jól érezze magát a bőrében? Hm? Nagyon fontos. Ne által boldog legyen. <gül> hát a manapság, ha megnézzük, akkor a boldogságra annyit mondanának az emberek, hogy boldogság egyelő szerelem. De a szerelem az mulandó. Tehát az azt jelenti, hogy a boldogság is mulandó. De az emberek azt se tudják, mint hogy boldogság. Akkor boldog, amikor szerelmes. Én ismerek olyan embereket, akik állandóan szerelmet keresik, mert úgy gondolják, hogy az a boldogság. Hát gondold végig, hogy az a boldogság. Hát ott kezdődik a boldogság, nem, hogy az emberek szeretik egymást, ha? Tehát szeretet nélkül nem szerelmesek egymásban, hanem szeretik egymást. Függetlenül a nemtől. A nemnél számít a, nem a, szeretet, a szerelem, bocsánat. Ha nyilván ne legyen szerelmes az ember az azonos neműben, nem. Hanem nyilván az ellenkező nem kellene, hogy legyen. Nyilvánvaló, nem? De miért ne lehetne szeretni azonos nemű embereket? Tehát a szerelemhez kapcsolódik vágy. A szeretethez nem kapcsolódik semmi. Érted? Igen. Óriási különbség. Sőt, a szerelemhez vágyak. Kapcsolódnak. a szeretethez még nem kapcsolódik semmi, még az se hogy a másik viszont szeresse mert az már érdek szeretet hát ott kezdődik tehát hogy az embereknek meg kellene tanulni, szeretni nem? Na most gondold végig eljutottak az ember nagy a társadalom nagy része hogy féljön valamitől ettől, attól amattól, amasztól, mindegy és ez egy, nem egy jó állapot, mert ha te félsz, azzal nem jó dolgokat teremtesz magadnak, hanem rosszat. Mivel a félelem uralkodik benned, ezért a gondolataid a félelemre vannak alapozva, és azok a gondolatok ezáltal nem pozitívak. Tehát a félelemre alapozott gondolatok soha nem pozitívak. Na most, ha neked a gondolataid nem pozitívak, akkor azzal nem teremtesz, hanem pont az ellenkezőjét csinálod. Tehát az embereknek hangulatban fejjebb kellene jönniük. Na most? Azért kell tanulni a szeretetet, hogy fejjebb jöjjenek. Értitek? Te dolgozhatsz azon, hogy jobb hangulatban legyél, de jó munkás lesz. Dolgozhatsz rajta jó sokáig. De ha azt tanulod meg, hogy képes legyél szeretni, akkor azt felhoz hangulatba. Tudod miért? Mert téged is fognak szeretni. Van egy másik érdekes dolga ennek a hangulat kérdésének. Ugye tudjátok, hogy a világon az egyik legjobb üzlet, legnagyobb üzlet, inkább úgy mondanám, az egészség. Illetve nem az egészség, a betegség. A betegség az baromi nagy üzlet a világban. Az egészség az nem üzlet. A betegség az üzlet. Hát fontos lenne, hogy az ember ne legyen beteg, nem? De az az kellene, hogy jó állapotban legyünk. Ugyanis egy jó állapotú ember, az nem beteg. Hát emlékezz vissza, amikor te jó állapotban voltál, nem voltál beteg. Mindig akkor voltál beteg, amikor nem voltál jó állapotban. És nem a betegség húzott le, hanem a betegség előtt kerültél rossz állapotba. Oké? Okay? Mert ha nem kerültél volna rossz állapotba, akkor nem betegedtél volna meg. Tehát, ugye az ember azt gondolná, hogy ahhoz, hogy boldog legyen, fontos, hogy egészséges legyen. Igen, de az egészségünk az annak a függvénye, hogy te milyen állapotban vagy. Sőt, vannak bizonyos hangulatoknak konkrét betegségei. Csak mondok példát, jó? Például ilyen, hogy agyérgörcs, tehát stroke, vagy agyvérzés, vagy infartus. Ezek kifejezetten akkor kapja el az embereket, amikor másokkal szemben haragos vagy ellenséges. Mikor ilyen hangulaton van. Tehát mindig, amikor valaki ilyen típusú betegséget él át, akkor tudnia kellene, hogy önnek egy olyan időszaka volt, azt megelőzően, hogy ő haragos volt. Vagy rosszindulatú, jelenséges emberekkel szemben. Vagy úgy bármilyen szemben, a világgal szembe, Mindegy. Tehát az általános hangulata valahol itt leledzett, tartózkodott. Ugye mi tanuljuk azt, hogy milyen, bármilyen betegségnek milyen lelki oka lehet. Még egy egyszerű megfázás sincs úgy, hogy a megfázást megelőzően nem romlott volna el a hangulatod. Tehát meg kellene tanulni azt, hogy az ember megismerje az életének a működését. Akár a saját testének a működését. És ha egy ember mondjuk szellemi úton jár, akár van egy spirituális mestere, és akkor úgy megkérdezném, hogy és a spirituális mesternek az élete teljesen rendben van. És tudja, hogy és tudja tanítani is, hogy hogyan kell bánni mondjuk önmagával az embereknek. Hogyan kell bánniuk mondjuk másokkal, az embereknek, a párjukkal az embereknek, a gyerekükkel, a szüleikkel az embereknek. Hogyan kell bánniuk? Vagy hogyan kell bánniuk a pénzzel? Pé például most van nekünk a pénzteremtő kócs képzésünk. És a pénzteremtő kócsban most éppen azzal résszel foglalkozunk, hogy hogyan gondolkodnak a szegények, hogyan gondolkodnak a középrétek, és hogyan gondolkodnak a gazdagok? És mindenki végig gondolhatja, hogy ő saját maga hogyan gondolkodik. Ez húsz különböző területre vonatkozóan. Ami valamilyen szinten egy kicsit kapcsolódik a pénzhez, az anyagi világhoz. És akkor az ember rájöhet, hogy amikor ilyeneket tanul, hogy igazából a gondolkodással vannak problémák. De a gondolkodás az mindig egy dologból fakad. A tudásból vagy a tudatlanságból. Érted? Tehát a tudás mértékéből inkább úgy mondanám. Tehát, hogy azon a területen az embernek milyen tudása van, vagy milyen tudása nincs? Tehát attól, hogy valaki elindult a szellemi fejlődés útján, minden helyzetét úgy kezeli, ahogy azt kell kezelni? Tehát megnézitek. Sőt, mondom, és hogy nézzétek meg, jó? Járjatok utána. A spirituális tanultók életlenek, jó? Járjatok utána. Vajon azt teszik-e, amit tanítanak? Jó? Vagy lehet, hogy nem is tanítják, mert nem tudják tanítani. <gül> Oké. Okay. Az oké, okay, hogy van spirituális terület. Imádom. De egy, van egy anyagi világ, amiben élünk. És a tested is anyagból van. És ha nem tudod, hogy hogyan kezeld az anyagi világot, beleértve a testedit, és mindent, ami az anyaggal kapcsolatos akkor az nem pozitívan foghatni rád, hanem negatívan. Tehát egy olyan világban élünk, ahol szükséges az anyagi világgal kapcsolatos tudás is, de szükséges a nem kézzel fogható világ ismerete is. És a kettő nem létezik a másik nélkül, ebben a világban. Tehát mi emberek nem gondolkodhatunk úgy, hogy hát valamit tudok az életről, vagy az anyag működéséről, nem valamit kell tudni, hanem minél többet. Én nekem világéletemben fontos volt, hogy az, aki engem tanít, szitelese. Nyilván nem gyerekkoromban volt fontos. Eszembe nem jutott, hogy most akkor fontos legyen. Hanem amikor elindultam, afelé, hogy az a szervezet, amiben vezető voltam, piacvezető lett, Ez ugye 90, 1990, hát 6ban lett. Hát 96-ban lett. Akkor lettünk piacvezetők. És ugye rögtön, mint Magyarország egyik területén a legnagyobb pénzintézet, hát rögtön megkerestek, hogy jönnének engem képezni. És nekem egy gondom volt, hogy azok, akik képezni akartak, azok ugye megtanulták azt, amit tanítani akartak, vagy tanítottak, csak nem csinálták. Érted? Tehát úgy akartak mondjuk a cégvezetésre engem tanítani, hogy ők nem voltak cégvezető. Érted? Na most csak egy példát mondtam a sok közül. És ott ugye az volt a gondom, hogy nem voltak hitelesek. De aztán rájöttem egy idő után, hogy a tudás az többet ér, ezért elsősorban én önképzéseket folytattam. Tehát ami azt jelenti, hogy amit lehetett, azt én magam tanultam meg. És tól, olyan ember írásaitól tanultam, aki számomra hiteles volt. És nem közvetítésben tanítottam, vagy tanultam, hanem elsősorban az ő írásaiba. Aki számomra hitelesnek tűnt. Tehát ugye fontos lenne, hogy az ember haladjon az életében, és ha haladni akar, akkor ahhoz tudásra van szükség. De nem mindegy a tudással kapcsolatban, hogy az, az tényleg egy alkalmazható tudás, és, és alkalmazzák is, főleg az a személy, aki tanítja, vagy az élet csak ugatja azt a tudást. Tehát én nem mondom, hogy az életemben mindent tökéletesen csináltam. Nem mondom. De már egy jó ideje azon vagyok, hogy minél tökéletesebben csináljak mindent. Érted? Hogy bármit. És amit én tanítok, azt én úgy is élem. Ebbe biztos lehetsz. És onnantól kezdve nekem az a fontos, hogy számomra hiteles legyek. Érted? Mert én magam számára nem tudok hiteles lenni, akkor ti számotokra sem. Tehát, hogyha én belenézek a tükörbe, akkor én tudjam azt mondani, hogy azt csinálom, amit tanítok. És ezt minden értelemben értsd. Jó? Még a táplálkozás tekintetében is. És a folyadékfogyasztás tekintetében is. Jó? Én most is voltam ugye szombaton egy lakziba egy korty alkohol nélkül. Oké? Okay? Szerintem én voltam ott az egyetlen. Kb. százan voltunk. És ugye nem azért, mert autóval voltunk. Mert már simán megcsinált, hogy az elején ivott. Csak később nem. Mert hát ugye sok óra eltelik, és a közben felszívódik, ha eszik az embert. Tehát lényeg az, hogy Egy olyan világot élünk, ahol van mit tennünk. Én megkaptam azt küldetésként, hogy ennek a szervezetnek, aminek én vagyok a vezetője, el kell juttatni az emberiség számára azt a tudást, és azokat a képességeket, ami ahhoz kell, hogy az emberek képeseké váljanak szeretetben, békében és boldogságban élni. És azt meg fogjuk csinálni. És azt is elmondták, hogy miért kell ezt megcsinálni mert ugyanis az emberiség ideje az 2012. december 22-ével lejárt. És akkor miért vagyunk még itt? Hát azért, mert sok az jó ember a bolygón. És még kaptunk egy utolsó esélyt. 2034 ha jól számolom. Igen, 2034. december 31-ig. Kaptunk egy utolsó esélyt. Hogy megcsináljuk azt, hogy az emberiség bekerülhessen az aranykorba. Az aranykor azt jelenti, hogy az emberek képesek szeretetben, békében és boldogságban egymással élni. És azt is mondták ebben kapcsolatban, hogy aki ezt nem akarja, azt kivonják a forgalomból, az élők sorából Az nem fogja megélni azt az időszakot. Tehát nem lehet úgy szeretetben, békében és boldogságban élni, hogy van egy hatalmi elit, amely pont az ellenkezőjét akarja. Érted? Persze tudjuk, hogy ezt a hatalmi elitet nem felülről vezérlik, hanem alulról. Tehát nem a, a jó szállta meg őket, hanem a gonosz. De legalább manipulálja őket. Tehát megnézed azok, akik ebbe tartoznak. Azok közül egyet mondj, aki jó állapotú, jó hangulatú. Egyet sem találsz. Tehát egyet sem találsz. Senkit. Ami azt jelenti, hogy persze, hogy be tudták őket támadni, mert nem jó állapotúak. De tudjátok miért, nem jó állapotúak, lettek, és miért tudták őket betámadni? Hát nagyon egyszerű. Mert akinek nagy vagyona van, az sokkal jobban fél, mint akinek nincs vagyona. Érted? Tehát akinek nagy vagyona van, az fél, hogy elveszíti. Így van. Akinek nincs vagyon, az, meg mert... hát nincs mit veszítenie. Világos ez? Most gondolj bele, itt Magyarországon, nem tudom, tudjátok-e, hogy Európában az egyfőre eső magántulajdonú lakások száma, vagy lakó ingatlanok száma, az a legmagasabb Európában. Tehát itt Magyarországon. Tehát sehol Európában egyfőrű esően nincs olyan magas számú saját tulajdonú lakóingatlan, mint itt Magyarországon. Tehát saját tulajdonban vannak a lakóingatlanok nagy része, és nagyon kevesen bérelnek ingatlan. Na most ennek egy hátránya van. Ez egyébként jó, semmi gond nincs azzal, de van egy hátránya. Vagyon. Vagyon. És minél nagyobb a vagyon, annál nagyobb a félelem. Világos ez? Tehát ott, ahol nincs vagyon, mert mondjuk bérli, nincs hát mit veszítenie. Mondod végig. Most mondok egy példát. Mit tudom én mondjuk, van valakinek egy lakóingatlana, és mondjuk munkahelyet vált. Akkor utána azon izgul, hogy lehetőleg olyan munkahelye legyen, ami viszonylag közel van a lakó Érted? Na most, ha mondjuk egy bérleményben laknak, tök mindegy, mert elkötözik azt annyi. Érted? Tehát, ezt csak most példaként hoztam föl, mert akár mekkora a saját tulajdonod, vagyon. Érted? Na most, és akkor mondhatnád, hogy a fentiek miért hagyják azt, hogy ez így alakuljon? Tehát, hogy az emberek hangulata egyre rosszabb legyen. Miért hagyják a fentiek? Nagyon egyszerű. Mert az embereket addig lehet Félelembe tartani, amíg van mit veszíteniük. És amikor egy embert már nem lehet, tehát egy embernek nincs mit veszítenie, akkor már nem lehet félelembe tartani. Érted? És ezt odafön tudják. Tehát az embernek a legnagyobb problémája az életében a félelem. És ha egy ember fél, annak semmi jó végeredménye nem lesz. Csak rossz. És hagyják a fentiek, hogy az emberek elveszítsenek mindent. Nyilván nem mindenki. És onnantól kezdve elveszítenek, nem félnek. És ha megfigyelitek, ez úgy szokott lenni, hogyha az emberek nagyot buknak, nagyot veszítenek, akkor elkezdenek egy felsőbbrendű, tehát a legveszélyesebb időszakokban, a legnagyobb félelmek közepette, elkezdenek hinni egy felsőbbrendű lénybe. Ezért van egy mondás, hogy az zuhanó repülőn nincs ateista. Mert ugyanúgy mindenki azt mondja, hogy Istenem, segíts! Tehát amikor az emberek nagy bajba vannak, vagy nagy bajba kerülnek, akkor elkezdenek hinni. Mondok egy példát, személyes példa, jó? A édesapám a halála előtt kezdett el foglalkozni a szellemi fejlődésével. Addig soha nem foglalkozott ebben semmit. Tehát valahogy elkezdte érezni, hogy neki nem sokkal hátra és tényleg nem sok volt neki hátra. És abban az időszakban kezdett el foglalkozni a szellemiséggel. Mondok egy másik példát, az unok a testvéremnek a férje. Úgykor meglepődve hallottuk, hogy elkezdett szellemiséggel foglalkozni. Jó, lent vidéken, mihez tudod hozzájutni? Hát a valláshoz. Református vallású a falu. Ugye református templom van ott, és akkor elkezdett templomba járni. És ez a halála előtt szintén egy pár évvel volt. Érted? És már ő sincs az élők között. Na most, ha az ember talán időben, én gondolkoztam azon, hogy ha apu, mert ugye az volt közelebb számomra, mint mondjuk az unokatestvérem férje, Hát, hogyha apu időben kezdett volna foglalkozni a szellemi dolgokkal, akkor még lehet mindig élne. Érted? Mert ugye neki könnyebb dolga lett volna, mert ő nem vallás irányába ment el, mert ugye én nem a tereltem. De az unokatestvérem férje, az nem lett terelgetve. Az oda ment, itt kézné volt. Érted? Tehát lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, és nem az a megoldás, hogy hagyjunk mindent veszni, vagy nem az a megoldás, hogy féljünk, hanem az a megoldás, hogy tudjunk. Hogy minden élethelyzetre legyen tudásod. Ez a megoldás. Hogy képes legyél bármilyen élethelyzetben helyesen dönteni, vagy helyesen cselekedni. Érted? Még akkor is, ha nincs tudásod, akkor legyen olyan tudásod, hogy hogy kapj segítséget a fentiektől. Érted? Hogy hogy tud meghallani a teremtődnek a tanácsát? Ha nincs olyan tudásod, hogy mondjuk egy adott helyzetben mit kellene tenned? Itt mi egy közösségben vagyunk, ahol az emberek itt tanulnak, és mindenkinek van vezetője vagy igazgatója. Valakinek mind a kettő. Ami azt jelenti, hogy akiknek vezetőik vannak, vagy, illetve akik már vezetők, vagy igazgatók, azok egy kicsit előrébb járnak ezekben a dolgokban, hogy hogyan bánjanak önmagukkal, másokkal, a párjukkal, stb. stb. stb. És hál' Istennek, mivel közösségbe vagyunk, tudnak tanácsot kérni. Tehát nem csak az van, hogy valamit nem tud az ember, és akkor nem tud, vagy az se tudja, hogy hogyan kapjon segítséget fentről, de itt vannak olyan emberek, akik tudnak segíteni. Ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy megold egy helyzetet. Érted? Tehát például az én gondolkodásomban olyan, hogy lehetetlen, ilyen nem létezik. És olyan, hogy valamit ne lehessen megoldani, olyan nem létezik. Érted? És olyan, hogy ne találjuk meg valaminek a valódi okát, na olyan se létezik. Na ezért nem mindegy, hogy az ember hol tanul, hogy van-e egy olyan közösség, ahol nem csak egy ember tud tanácsot adni annak, meg korlátolt az energiája, meg az ideje, meg a technikai eszköze. Vagy vannak mások is, akik tudnak segíteni. Érted? Nem mindegy, az sem, hogy neked kell minden élethelyzetet megélni, hogy megtapasztalj, vagy van egy közösség, amiben lehet saját csapatod, ahol a saját csapatod tapasztalatai tanulsága is a te tapasztalatod és te tanulságod is lesz. Érted? Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy neked kell megélni helyzeteket, vagy közösen az egyik ilyen helyzetet, a másik olyan helyzetet, a harmadik amolyat, a negyedik még mást, megéltek. És mivel a te csapatod pontosan tudod, hogy ki mit élt meg, és ugyanúgy ki tudod elemezni, ugyanúgy megkeresheted az okokat, és ugyanúgy tanulhatsz belőle, mert az okos más kárán tanul. Oké? Okay? Ami azt jelenti, hogy tanulhatunk mások nem kárán, hanem élethelyzetén. Érted? Tehát egy olyan dolog van itt, amilyen történelmi, egyedülálló valami. Soha a történelm során nem volt olyan, hogy az emberiségnek lehetés, lehetősége lett volna, bekerülni az aranykorba tömegesen, és ezt nekünk kell megcsinálni. Erre mi kaptuk a küldetést. Nekünk ez a küldetésünk, hogy megcsináljuk az aranykort. És az aranykor után azt is megcsináljuk, az is a dolgunk, hogy az emberek olyan szintre felfejlődjenek, lelki fejlődésük olyan magasra jusson, hogy képesek legyenek egy felsőbbrendű létformába bekerülni. Tehát megkaptuk ezeket a dolgokat, és ez nem mese. Jó? Hanem ez így van. És ebben várunk társakat. Társakat. Tehát olyan embereket, akik szívesen veszik a tudást, és amit tudnak, szívesen adják el másoknak. Úgyhogy ez az egész úgy van kidolgozva, hogy bárki számára elérhető legyen. És ha bármi kérdésed merült volna fel, mert nyilván idő, idő, idő, minden, tehát ugye letelt az időm, ha bármilyen kérdésed merült fel, amit de nem kaptál volna választ, akkor mai nap folyamán még erre választ tudsz kapni, a más nem a legvégén a PPA klubba. Illetve közbe kérdezhetsz attól, aki meghívott téged, vagy, vagy. ő a te ajánlód. Köszönöm szépen a figyelmeteket, 20 perc szünet után, Pénzteremtő kóc képzésünk lesz. Jó szünetet kívánok mindenkinek, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen!